я не був радикалом. Взагалі. Я був максимально талантний людиною. Максимально. Я дозволяв собі говорити, що є нормальні рускі. А ви зараз вірите в те, що Росія повстане? Ні. День під Бахмутом. <хи> За цих 100 днів тільки наш підрозділ е, знищив 467 орків. От ми 100 людей поклали, вони 100 людей свіжих провести. Якщо ти стишся, Значить, тобі це не потрібно. Ми йдемо не вмирати за Україну, ми йдемо вбивати за Україну. Вітаю, друзі! Мене звати Анна Мірошниченко. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь наші розмови та інтерв'ю. Не забудьте підписатися на наш канал в Ютубі, ставте вподобайки. ну і, звісно, коментуйте те, що ви чуєте і бачите. Ми хочемо, щоб наші розмови побачили якомога більше українців. Сьогодні в мене в гостях Андрій Кривущенко, але, мабуть, вам він більше знайомий, як Андрійко Борода. Ви однозначно бачили цю людину, як мінімум, у соцмережах. Це заступник командира роти батальйону «Свобода». Він та його побратими спочатку повномасштабного вторгнення перебувають на передовій, на сході. Вони якось взагалі свободівці опиняються в самих таких гарячих точках у самому пеклі. Вони колоритні, вони завзяті, вони дуже ненавидять люто, ненавидять москалі і, власне, за це ми їх цінуємо та поважаємо. Сьогодні у нас буде розмова про те, як воно на нулі. Без прикрас і з усіма подробицями, бо Андрій щойно повернувся з-під бахмуту. І оце він приїхав до Києва, забіг швиденько в барбершоп, привів себе до ладу і одразу до нас на розмову. Я хочу, щоб ви її додивилися до кінця. Доброго дня! Привіт, Аня. Дуже приємно. Дуже, Дуже приємно. рада Андрій. вас бачити. Бачила вас тільки на Фейсбуках, в соцмережах. У нас, до речі, кафе таке з різними такими військовими елементами. То, можливо, нам буде зручніше тут говорити про, про війну. Можливо, зараз е, милін, до речі, ви вмієте да, користуватися. Е, я давно кажу про те, що вся зброя абсолютно вона максимально проста. І зручна для використання. Mm. Коли нам вперше привезли їх, це вже було в Рубіжному, YouTube вивчили, YouTube подивилися. Серйозно? Без інструкторів? І... Ну, а де їх взяти? Якщо ми вже на позиціях до нас приїжджає зброя, яку ми раніше не отримували, навіть в руках не тримали. Mm -hmm. Через YouTube, інтернет, все вчиться, все дуже просто, дуже точно. Mm -hmm. Просто треба розуміти, Куди наводити? І ну, ви знаєте, куди наводити. Так. Гаразд, ми вам розкажемо. Так. Життя ж вам один раз, і все на ну, світі тільки раз. Жорстко заснуємо, згораємо, що живемо ми наводимо люди. вітання ще раз. Добро дня. Вітаю свободу, свободу в Києві. Ви зараз на ротації. Так, дякую. З якими відчуттями приїхали зараз у Київ? Е радість і біль. Воно ну, все в балансі. Mm. Е радість, що ми вийшли. Е біль те, що не всі повернулися. Е реальність паралельна ті, що там. Е поки що треба звикати. Е Такий момент соціалізації угу. до цивільного життя, він має пройти чи якийсь час, він має відбутися. І саме задля цього ми з побратимами зараз плануємо поїхати на відпочинок в наші прекрасні гори Карпати. Щоб провітритись трошки, набратись позитивної енергії, вона нам буде потрібна ще. Сто днів. Сто днів Андрій був у Бахмуті, правильно? Так. 100 днів. Під Бахмутом. Під Бахмутом. От ви, знаєте, коли заїхали в Київ зараз, от я чому запитую про відчуття. Людина, яка, ми зараз поговоримо, і я попрошу вас, щоб ви мені описали, звичайний ваш день, так, умовний вівторок, під Бахмутом. Які у вас враження від того, що ви бачите зараз в Києві? Ось ви приїхали, там до нас на інтерв'ю, зайшли в кафе, тут тихо, мирно, поділ. Враження таке, що е, війни немає. Е, це добре чи погано? Знову ж таки, і це добре, тому що, е, власне, і захисники знаходяться там для того, щоб тут люди могли продовжувати спокійно жити, працювати, навчатися, кохатися і все, що було в них до повномасштабного вторгнення. Але дуже погано, що вони забувають про те, що війна не закінчилась, вона відбувається. І дуже важкою ціною захисників України стримується ворог, не дають йому просуватися. просуватись. Дуже хочеться, щоб пам'ятали про це більше, щоб не говорили, що війна на Донбасі. Війна в Україні. А ви таки чуєте, і... що в Києві говорять, що війна, війна на Сході? На жаль, так. Да. На, на жаль, так. Да. Я не можу сказати, що це масово і регулярно, але м, особливо, коли в Київ може щось прилетіти, е, десь в якихось коментарях е, або по передачі знайомих, е, таке можна почути. Угу. І от, власне, оці прильоти, е, тут це єдине, що нагадує, що в країні йде війна. І вона не на Донбасі, коли у Львівську, Закарпатську область, в Херсон, в Хмельницькій долітають ракети, це не на Донбасі війна, це вона в Україні. А як у вашому ідеальному уявленні має бути ну, от як ми, звичайні, кияни, сумчани, як вони мають себе поводити, щоб ви щоб ви зрозуміли, що ми теж якось ну, ми, ми, ми бачимо, що є війна, ми бачимо, що вона триває. Ви знаєте, я вам зараз приведу приклад, який був от буквально по нашій дорозі, як ми поверталися додому. Ми зрозуміли, що ми в Україні, що нас цінують. Це населений пункт Петриківське, Дніпровської області. Ми заїжджаємо, стоїть. Причому село, там буквально п'ять хат зліво, сім справа, малесеньке. Стоїть рочки в п'яти-шести хлопчик такий, казачок. Щокастить, червоні щічки, е, в одній руці тримає червоно-чорний прапор, який він махає, і другою ручкою машить. Сльози, радість. Заїжджаємо безпосередньо в Петриківське. У нас в одній машині відвалюється заднє колесо. Зупиняємось, починаємо щось там крутити, думати, що з цим робити. Зупиняється проїжджий е, чоловік на машині. Що сталося? Зараз допоможу. Змотався. Десь привіз донкрат, у нас же нічого не було. Привіз донкрат, знайшли гайки, дивимося, пообривалися. Він в один магазин, в другий, в третій, мотається. Поки ми тут з цією машиною, підходить жіночка з маленькою дівчинкою на руках. Ось вам печиво, ось вам яблучки, щоб вам було веселіше їхати додому, смачніше. Оце був космос. І коли так само в Дніпрі просто ти проходиш, тобі прохожі дякують, ти розумієш, що люди розуміють, що ти робиш. А коли е, ти чуєш, е, по типу, ми вас туди не посилали… — І таке говорять? Е, — І таке говорять. Е, дякувати Богу серед моїх знайомих таких нема, але в середньому зрізі, фересічному, таке можна почути. І щось на цього подібного. Угу. Оце те, що воно, я не можу сказати, що воно демотивує, воно пригнічує, воно погіршує твій настрій, для нас нічого не міняє. Те, що хтось там так говорить, або про те, що війна десь там, або ми вас туди не посилали і щось на кшталт цього, для нас це нічого не змінює. Ми робимо те, що ми робимо, ми знаємо, що ми до останнього дня, ми до перемоги. Просто хочеться, щоб народ розумів і усвідомлював, і не забував, якою ціною він тут може спокійно пити каву, ходити гуляти. Тому що для мене після тих місць, коли я виходжу, я йду по вулиці, де тихо, спокійно, я, прям, я взагалі любив гуляти до війни дуже багато, і я от, коли прогулюючись спокійно, це неймовірний кайф. Коли ти йдеш, коли нічого не гупає, коли нічого не свистить, фактично е щохвилиної загрози немає. Е про загрозу, якщо буде, тебе попередять, тобі скажуть, що щось летить, будь ласка, додому в укриття. Угу. Е це, це дуже важливо. Це дорого коштує. Дуже дорого. А у вас втрат багато в вашому батальйоні? Ваших побратимів? За цю втратили? ротацію, за цих 100 днів батальйону Свобода 31 людина. Лягли ангели, мене щити. Я бачила, в, принаймні, в Фейсбуці, підтвердити чи спростують те, що ви кожен ранок згадуєте хлопців. Є таке? Кожен ранок е на шокування в, в спокійному місці, звісно, згадуємо. Коли ми знаходимося на позиціях, так як згадуємо, ми їх не забуваємо. Ну, це неможливо забувати. Це дуже близькі рідні люди. І Неможливо, він сьогодні був, завтра його не стало і ти забув. Ні, це, це частина тебе, це на все життя. Тим більше у Свободівців таке братерство. Хто зараз поруч із вами воює? Я о, думаю, що це братерство не тільки в Свободі. М -м, принаймні мені би так дуже хотілося. От ми е зараз воювали нам... Е Приданим підрозділом дали на останній місяць ротації підрозділ Дніпро-1. У них так само, вони всі переживають. Ну, це люди, які цілодобово разом живуть, вони разом їдять, вони захищають один одного в першу чергу. Тому що коли один відпочиває, другий береже його сон, він на посту знаходиться. Це. В більшості навіть випадків це більше, ніж рідні люди. Більше, ніж рідні люди. Це частина нас. Тому це надважкі втрати. Єдине, що ну, це не тішить, це не, не виправдовує, це може бути просто різницею можливо, навіть ефективністю нашої роботи. Тому що за цих 100 днів тільки наш підрозділ знищив 467 орків, 408 поранених, половина з яких вже не повернеться на поле бою. Це важкі поранення, люди без кінцівок, дуже сильні контузії. Вони не повернуться, це точно. Ну, Плюс ворожа техніка. Коли ми взяли полоненого на нашому напрямку, їх було 900 чоловік на нашій лінії зіткнення проти нас з цієї сторони. І ситуація була наступна. От ми 100 людей поклали, вони 100 людей свіжих привезли. Тобто для них немає взагалі ніякої проблеми оновлювати особовий склад свіжими силами. При тому, при всьому, що вони цим новачкам говорять – там сіра зона, нікого немає, ідіть, займайте позиції. Я таке чула, до речі. Вони йдуть вперед, це абсолютно угу. правда, потрапляють на наші позиції, відповідно отримують люлей, і вони знову закінчуються, угу. і вони знову йдуть. Неодноразово було, коли вони йдуть на катом, накатом, накатом настільки, що вони йдуть вже по своїх трупах. І їх це не зупиняє. Вони продовжують, це якийсь е мірікл. Ну, тобто, такі речі, які ти там бачиш, вони в голові. Е -е, якщо б ти нормальна людина, ну, мені важко зараз підібрати слова, що це може відбуватися в дійсності. У нас кулеметник один зрозумів не з'їхав. Він прийшов через три дня, каже: Я вже не можу. Під три чого? дня, один той самий перехрестя. А, виходять піти з одного того самого місця на одне те саме перехрестя, він три доби їх там вкладає, вони лежать, вони їх не прибирають і вони продовжують виходити. Ну, вони під чимось ідуть? Аналізи не брали, але думаю, що так. Тому що те, що було на моїх очах: виходять троє ми, ворота за тепер. Ми їх постійно перекриваємо, там, навалюємо туди, тому що вони з них виходять і виходять. І тут черговий раз виходять троє, як в німецькому фільмі «Фашисти ходили», автомат на поясі, і вони троє спокійно крокують. Гранатометник зробив постріл. Двоє падає, третій, який залишився, він спокійно розвертається і так само спокійно йде в зворотному напрямку. Ми дивимося на це і, ну, тобто він не ліг, не пришвидшився, ну, нічого, він рівно йшов в одну сторону, а, вибухнуло, ага, ці двоє впали, напевно, мені треба назад. Розвертається і просто йде назад. Ну, якщо людина не підчимася, вона здорова, ну, це нереально. Угу. Mm -hmm. Цього не може бути. Що штурмували? Я, я ж, мабуть, перший нова з який вийшов добровольно. Ти перший вагнерець, який вийшов добровольно? Ну, мені кажуть, так. Так, ні. Ні, я не збираюся. Значить, я думав, я був саме умний, значить, ні, я саме А ось тих полонених, яких ви говорите, берете зараз, вони, зараз якось змінилось їхне ставлення до війни? Я розумію, що вони на початках пояснювали, так? Нас сюди не посилали, ми не знали і так далі. А зараз вони що говорять? Їм говорять лише одне. Ви йдете вперед, все, що ви там награбуєте, намародерите, ми вам дамо машину, дамо змогу вивезти. Жіноку, гвалтуйте, робіть, що хочете, тільки треба йти вперед. Це їх мотивація. Перша. Друга мотивація – ззаді стоїть загранотряд, який називається «Рись», який просто їх вкладає, якщо вони тікають. З перехоплень з тих самих доповідають, що у нас там п'ятеро людей убіжало. П'ятисоти вони їх називають. І йому відповідає командир, у нас п'ятисотих немає, є тільки 200 і 300, Розстрілять не ті. Вони розстрілюють своїх на раз-два. Ну, Це Вагнерівці чи якісь інші підрозділи? Я... я так розумію, давайте перерахуємо, хто зараз, от на лютий зараз, так? Хто стоїть зараз в Ми весь час були, проти нас стояли Вагнерівці, так. а десь місяць назад е, змінили на регулярні війська. І Вагнерівці залишаються лише на штурми. Е, змінилась тактика з цим, тому що Вагнерівці, вони більше лізли вперед. Але в них не було стільки важкого озброєння, як є у російській армії. І ми коли, от, до речі, взяли цього полоненого вагнерівця, ми говоримо там на танк, там якісь там важкі озброєння. У нас нету. Ну, чувак, як це у вас нету? Mm -hmm. Ну, Якщо воно стріляє, воно прилітає, як це нету? А це не у нас, він каже, це у них. Тобто навіть вони розділяють оцих вагнерівців чи ВКшників. І безпосередньо регулярну армію. Угу. Враховуючи те, що регулярна армія зараз зайшла туди на цей напрямок, це буде, це ускладнює ритм, якщо можна так сказати, війни? Та да, важко сказати, чи ускладнює. Воно, в принципі, важко. І найбільше важко тим, що їх дуже багато. Їх дуже багато і оця їх навала, я ж кажу, що от люди просто не витримують вже морально вкладати таку кількість і до них нічого не доходить і скорше за все, їх дезінформують, тому що вони далі йдуть, йдуть, йдуть, продовжують влягатися там з тих самих перехоплень, є ті до кого доходять, ну і скорше за все, їх теж, як вони це говорять, обнуляють. Тому що в них, якщо дуже багато говориш того, що їм не потрібно говорити, ну, тебе можуть обновити. Обнулити це що? Вбити. Саме в них себе. це називається обнулити. І багато таких випадків не знаєте? Цифру назвати точно не можу, але дивлячись на те, як вони шанують свій особовий склад, я впевнений, що не мала. Ну от саме цей полонений розповідав, що о, на черговий штурм, коли в них було завдання, їх пошикували, об'явили їм задачу, і троє людей сказали, що ми не підемо. Їх вивели зі строю і розстріляли. Прямо напроти мене. Вечоріло. Чути, як проходить день ваш. От один день ви можете описати, з чого він починається і чим він закінчується. День під Бахмутом. <хи> Дуже цікаве запитання. Він навіть важко відповісти. Це можна взяти якийсь е окремий день да, і, наприклад, розповісти про нього. Тому що в дійсності кожен день один на інший зовсім не подібний. Угу. Е е я вам скажу так, чим займається військовослужбовець на нулі. Перше – це обладнання своїх позицій. Це відбувається по факту цілодобово. Коли вночі є час, копається, привозиться брьовна, мішки, маскується позиція. В день, за можливості, так само копають, якщо більш спокійний. Хтось, хтось, а всі по черзі несуть службу Зараз війна, вона набрала такий цікавий формат. З однієї сторони, який полегшує війну, з іншої сторони, погіршує, адже все, що є в нас, це все є у ворога. Я зараз говорю безпосередньо, наприклад, про безпілотників, які максимально полегшують нам роботу, а коли злітають їх, звісно, погіршують. <Jana> і mm, ось цей баланс mm, не було, коли приїжджаєш на позицію, а в небі просто ну, там, наших чотири, їх, наприклад, два. якісь там «Орлан» десь літає, ще якась ерунда. І просто це, як сказав мій знайомий, який був інструктором у нас на полігоні, це війна йобаних роботів, вже переходить абсолютно в інший формат. Є маса речей, які ми трошки відволіклись, я повернусь. Е, є маса речей, які м, говорять про те, що в дійсності зовсім скоро буде вирішувати роботи і піхота. Тому що, як би там не було, все одно без піхоти війна неможлива. Але на сьогоднішній день ми вже маємо настільки м, керовані снаряди, е, дрони дистанційне управління, дистанційне управління машинок, які можуть нести на собі вибухівку. Стільки всього з'явилося, що це просто космос. Війна набирає абсолютно інший оберт. Повертаємося до середньостатистичного дня. Найголовніша мета кожного військовослужбовця – це вижити і не загинити. Це перше, про що він має думати весь свій час. Друге — це знищення ворога. По факту, це є дві задачі найосновніші, які лежать на плечах кожного військовослужбовця. Mm -hmm. Все решта е супровідне, я так вважаю, — це поїсти, попити, е вдягнутися. Це все надважливо, але це все є вже другорядним. Тому що ну, без їжі якийсь час можна і побути. І, до речі, дуже важливо, щоб бійці харчувалися якісно. Є підрозділи, в яких командування, напевно, я вважаю, так, не займається цими питаннями, і голодний або несмачно поївший солдат він не такий ефективний, коли угу. смачно поїв. А коли... що таке? А як це? Солдат поїв смачно на війні зараз? А от дивіться. Перед Новим роком побачили десь інтерв'ю артиста. І волонтери з Чернівецької області. Компанія, яка займається грильованими продуктами, привезла 40 кілограм свіжого вакуумованого грилю. Ковбаси, м'ясо, шашлик, стейки. І от уявляєте, е солдат в окопі на нулі розпочати грильовану mm. ковбаску смачненько. Круто. Замість тушничка І їсть. Mm. Так само е супи. Е Сухпаї у нас на сьогоднішній день, на правду, вийшли дуже на високий рівень. Дуже смачні, так само волонтери привозять закордонні сухпи. Тобто, я пам'ятаю, як ми харчувалися ще в Рубіжному, і в Орпіні, і те, як ми можемо дозволити собі вже харчуватися сьогодні. Ми от в Сєєродонецьку зрозуміли, у нас з'явився повар, був на позиціях, і він сам ресторатор, Африка позивний. І ми, коли почали смачно їсти, просто людина, продукти не змінилися. Просто людина вміє грамотно поєднати одне з іншим так, щоб воно було смачно. Mm. І це прям надважливо. Ми прямо дивлячись на ефективність підрозділу, на його настрій після того, як там місяцями просто тушняк з хлібом або там з лавашом, віна там запарена, а тут раз з'являється якийсь там різотто. Я коли почув різоту, я, ну, що? Чому Андрій сьогодні прийшов до нас? Бо я побачила Андрія в фейсбуці, в сторіс у Володі Расчука, в артиста. Вони сходили, приїхали в Київ і одразу сходили в барбершоп, так? А, якби я вас там не побачила, то ви б сюди б не прийшли, бо я б не знала, що ви в Києві. А, питання наступне, як ви там за собою доглядаєте, чи є у вас перукарі? Е, ну, бо у вас така борода, треба ж якось Ну, Ну, діліться, е, порукорів немає, але є е, місто, в яке, в принципі, можна з'їздити угу. е, під час е, ротації. Є таке розуміння, як внутрішня ротація. Тобто ми змінюємося трошки на позиціях для того, щоб відпочити. Правда, останні 36 днів ми сиділи безвинозно, але це є. По-друге, все ж залежить від людини. Якщо людина засраняць, він буде завжди засранцем. Якщо людина до себе вимоглива і їй важливо, щоб в неї були зрізані нігті, почищені зуби, щоб він у нас купа солдат приїжджає по братимів з тримірами на батарейках, і всі намагаються підтримувати себе в належному вигляді. Які молодці? Так само баня, прання, одежі. Ну, це все прийшло з досвідом. Угу. Тому що, наприклад, в Сєвірі, коли ми були, у нас не було можливості, ми 26 днів не мились ніхто. Тобто це салфеточки, салфеточки. У мене штани були. Я говорю, як костюм вже якогось варюльника. Вони складалися тільки в колінах, де постійно згибаються, і в поясі все. Тобто ця частина вже настільки була, в там багнюці, в бетоні, в пилі. Це все тому воно сьогодні мокре, завтра висохло. Воно вже як бронебійна була. А Сєвєродонецьк, е, якщо порівнювати, не знаю наскільки це можливо. Сєверодонецький Бахмут, де важче було? Ну конкретно вам. Батальйон «Свобода» жодного разу не був на якихось лістських позиціях. Ми не знаємо, що таке позиційна війна. Ну, принаймні, наш підрозділ, І як сказав той самий артист, що на цій війні, судячи з того вже нашого шляху, який ми пройшли і дивлячись далі, він сказав, що ми до кінця цієї війни будемо герметиком які буде затикати найважчі місця. Наприклад, якщо згадати Рубіжне, в чому там заключався? Це початок війни. Це велика кількість боєприпасів у ворога, і це було по 420-430 артобстрілів на годину. вночі було менше, а вдень От в наш сектор 400 на годину – це як підведнати. Ага. В Сєвродонецьку було важко, там трошки було менше важкої артилерії, але танк, там просто танки російські нас По 16 разів на день виїжджали на позиції і розбирали їх. Зранку, це стандартно мінімум пів улітки, ну, це, скажімо так, від 14 до 20 набоїв за один раз. І неможливо його було зловити, тому що так стала лінія фронту, що нам його дістати дуже важко, а йому дуже зручно. Тому що довкола нас вже був ворог, угу. він виїжджав за декілька кварталів, ми висунути, щоб відпрацювати по ньому не могли, адже через дорогу у нас на той час була війна таким чином, що от будинок, дорога, одна полоса в одну, одна в іншу сторону, наступний будинок за цією дорогою, там вже ворог. І от по факту за два квартали виїжджає танк, ми не можемо до нього прицілитись, тому що зразу знімають. І відповідно вони передають парацію, що зараз буде танк, працює снайпер в нашому напрямку, шукали місця. Ну, зараз ми вже б знали, що з ним робити там. Але це, знову ж таки, пройшов час. Ну, так ми і час, і Ми да, збагнули, як би це можна було зробити, можна було його дістати. Але тоді ми ще були занадто юні на цій mm. війні, для того, щоб так сплануватися. Ми називаємо Бахмут зараз фортецею. Як виглядає зараз місто? Частина міста, яка знаходиться на лінії зіткнення, ближче до е, заводу шампанських вин, вона виглядає приблизно як Маріуполь. Частина, яка е, далі, в сторону часу Яру, вона виглядає десь трошки гірше, напевно, ніж Рпінь, щоб вам було зрозуміло, mm -hmm. які ви могли бачити. Рпінь, Буча, виглядає приблизно так. Ворог кожного дня руйнує місто, мене взагалі дивує, що вона називається визвольною операцією і перед тим, як звільнити якісь місця, вони його просто старають з лиця землі, що вони таким чином звільняють. Мені дуже важко зрозуміти. Я розумію, яке могло бути ставлення, яке було ставлення у українських військових до росіян з 2014 року, так? Люди, які воювали ще тоді. Ви не воювали. Яке у вас було раніше ставлення до росіян, не до військових, в принципі, до людей, які живуть в Росії, та й до самого Путіна? Ну, є і є. Я розумію, що це абсолютно нещасні люди. Mm. Абсолютно зазамбовані. Но тої ненависті, яка в мене зараз є до них, у ну, мене, звісно, не було. Е -е, до війни я дозволяв собі говорити, що е -е, є нормальний русский. Зараз я собі цього не можу дозволити. До війни 14 рік ми говоримо чи повномасштабного? Е -е, до повномасштабного. Доповномасштабно – це опозиція, люди, які не підтримували цих дій, навіть ще за час АТО. Да, я міг собі дозволити сказати, що це от, ну, є ж нормальні, які розуміють. Сьогодні я цього не скажу, немає. Тому що, якщо ти хочеш, щоб до тебе було ставлення як до нормального, це не просто слова мають бути, це мають бути дії. Е, і оця от історія, що нас закривають, нас розганяють, вона не працює. Тому що, якщо ви хочете зберегти е, в світовому масштабі е, усвідомлення, що усвідомлення, щоб е, світ розумів, що росіяни – це народ, а не країна – терорист, ви маєте це припинити. Якщо встане... Вся Росія, в них просто фізично не вистачить ресурсу для того, щоб їх закривати. Фізично не вистачить, не захлебнуться. Так само, як захлибнулося в нас в 13-му році на Майдані. Ви зараз вірите в те, що Росія повстане? Ні. Вона вже мала давним-давно це зробити і 150 шансів для того, щоб це відбулося. А оці спроби якоїсь там проактивної молоді, яка розуміє, що їм буде закрити кордони надовго і абсолютно, ну не знаю, там Африка, хто їх mm -hmm. там підтримує, там Білорусія, будь ласка, їздіть, а молодь встигла поїздити по Європі, Америка, Китай, погуляти, подивитися, як живе інший світ. Ну, вони цього хочуть, вони прагнуть, але за рахунок того, що вони сикони, вони це право відберуть. Тому що за своє треба боротися, так, як ми боремо зараз за свою державу. І якщо ти стишся, значить, тобі це не потрібно. Відповідно, те, що вони не можуть встати і підняти людей, які розуміють, куди це все веде в глобальному країні, значить, вони слабкі, занадто слабкі, а слабкі нікому не цікаві. Путін, хуйло, для вас вичерпна характеристика? Чи ви б ще додали щось би? хворий хуйло. Це абсолютно неадекватна людина, яка давним-давно загубила зв'язок з реальним світом. Е, живе в якомусь своєму бункері. Це не світ, це не життя. Він не живе, він просто існує. Тому що е, грошей як у дурачка Фантіка, е, визнання ніякого немає. Нещодавно тебе і твою країну визнали країною терористом, а ти в якихось своїх далі окулярах, не дивлячись ні на що, продовжуєш запускати майже щодня ракети в цивільні міста, говорячи про якісь там військові об'єкти, ми бачимо, як у них у росіян закінчуються БК, закінчуються люди. Закінчуються ресурси, закінчуються бажання, у них все закінчується. І зараз найідеальніший час для того, щоб Ічкіря, але там треба прибрати Кадиркавца, Японія, Хельсінги, от просто щоб всі країни, Грузія, ну всі, всі, всі абсолютно, в кого була вкрадена земля, Піднянць сказали: «Ребята, давайте назад». Йому не буде чим протистояти. Угу. Фізично не буде. І якщо би зараз це вдалося зробити, то все би завершилось набагато швидше. Як нам закінчити цю війну? Яким ви бачите фінал? Ну, ви ж, вочевидь, про це говорите. Між собою, принаймні. Я думаю, що от очікування в повному масштабі цього лендліза з важким озброєнням. І нам потрібен реально безліміт на важку артилерію. І тоді ми впевнено їх поженемо. На сьогоднішній день ми можемо тільки ефективно отримувати позиції. Де ніде трошки лінія зміщується в нашу сторону. Де ніде віджимаємо назад, відштовхуємо ворога. Але... За наявністю цих всіх веселих танків, і САУшек, і бронетехніки, на яку чомусь росіяни сподіваються, що ми не зможемо опанувати, як нею користуватися, дуже дивно. Ви в батальйоні «Свобода», на плечі у вас «Свобода». Ви ж не були раніше «Свободівцем» і не сповідували їхні принципи. Ні. 24 лютого, коли Росія повномештабно війшла на кордони нашої держави, я відвіз дітей на Західну Україну до сестри і повернувся з метою взяти зброю в руки і захищати державу. Коли я приїхав, ми почали з з товаришами, з одним, з другим, їздити, шукати, де можна отримати зброю і де стати. Ці місцеві ТРО, які були організовані по районам, там відбувався якийсь запис, вам позвонять, все якось важко, незрозуміло, ніякої конкретики, нічого немає. І мій друг Кос дзвонить, каже, все, я знайшов. Його товариш каже, він в свободі отримав, воюють, захищають, все зрозуміло, mm. все понятно. На наступний день ми приїхали в партійний офіс, і виявилося, да, що на цей момент це була єдина політична партія, яка змогла видати зброю, яка змогла організувати людей, яка змогла е вибудовувати дуже ефективну е оборону міста яка займалася навчальним процесом цих людей. І, відповідно, ти починаєш вірити. І потім, коли ти дивишся, коли ти стоїш рядом з цими людьми, коли ти чуєш їх принципи, коли ти чуєш їх настрій, коли ти бачиш їх мотивацію, коли ти розумієш, що це підтримка. в будь-який момент, по будь-яким питанням, це стосується не тільки військових моментів, Ну, ти розумієш, ти зробив правильний вибір, і на сьогоднішній день я на 100% розумію, що мені з ними далі по дорозі. Ні, я не був радикалом взагалі. І я був максимально талановитою людиною, максимально. Тобто кожного зрозуміти, кожного вислухати, почути його думку, знайти йому, мені знайти йому виправдовування. Тобто я був такий, це, там, я тучи розведу руками, uh -huh. зараз я розумію, що тільки так, ну, ніяких полотонів, ніяких вагань є чорне є біле. Якщо убрати радикалізм і бути далі, толерувати кожному, ми в цьому дермі, що будемо варитися дуже довго, навіть після закінчення війни, навіть коли вже буде наша перемога. Ми продовжимо толерувати ці російські мові, російським театрам, російським назвам, пам'ятникам. Хочете пам'ятники? Зробіть парк. Назвіть його парк російського лайна, підпишіть Лєніна правдиво, яким це був облюдок, Сталіна, розпишіть, що це була за скотиняка. І так по кожному зробіть окремий парк, назвіть його правильно. Нехай собі існує питань. Нема. Ну, коли в центрі міста стоять радянські вожді, які знищували Україну, які знищували українську мову, які знищували наші традиції, які переписували нашу історію. Вибачте, це ні в які ворота не влізли. Ви психологічно втомилися від війни. Є дуже багато людей, які просто зараз вже її ненавидять. Хоча початок повномасштабного вторгнення вони зустріли, знаєте, так ну не можна сказати, мабуть, в піднесеному, але в такому бойовому дусі, але минув рік, і дуже багато військових зокрема потомилися. І психологічно дуже важко переносити ці самі втрати, про які ми з вами говорили. Вам психологічно як зараз? Дуже важко. Дуже важко. Ви знаєте, ми зараз тут сидимо, і е, це такий невеличкий флешбек, який дозволяє мені почувати себе абсолютно комфортно. Тому що останніх от, півтора майже місяця е, я прожив в підвалі. Е, в підвалі, де одна тускла лампочка, де купа людей, де постійно говорить декілька рацій. Де, якщо ти десь провтикав закинути дрова в буржуйку, одразу стає холодно. І відповідно, в такій атмосфері е бути психологічно на тому рівні, якому ти mm -hmm. виїжджаєш з цивільного життя, тут, шуму, ну, це неможливо просто. Е е Замкнутий простір, воно все давить. Ти виходиш, я ж кажу, от я вчора вийшов перекурити просто ввечері, і вирішив прогулятися. Ідеш і кайфуєш, що ти можеш спокійно йти, повільним, дуже повільним кроком, курити, слухати пташок, mm -hmm. не чути вибухів, не пригибатися, не спотикатися, не думати, що ти впадеш в яму, не думати не про що. Ти просто йдеш і отримуєш задоволення, від цієї прогулянки. Це треба просто взяти на озброєння, тому що ми, люди цивільні, які живуть в містах, а не в зоні бойових дій, там де буває Андрій. Насправді ми забуваємо про те, що щастя, воно ж таке доступне. Воно ось так. Просто що ви говорите, там, де буває, дуже тихо. багато. А ми про це забуваємо. Дуже багато проблемних питань стають непроблемними. Е так само, я, я розумію, що для людей, які звикли жити тут, в семільному, спокійному життя, виключено світло є, світло є проблемою. Я розумію, що це е, незручності. Але є ліхтарики, є павербанки. Е, поки є світло, можна підготуватися до того моменту, коли його не буде. Є газові балони. Є, є маса стільки всього. На початку зими, коли запитували, от, «Блін, а як ти думаєш, це ж буде трешак?» Я говорю, «Ну, що буде трешак?» «Ну, ми живемо в 21 столітті». Стільки є всього для того, щоб ми були, направду автономними. Маса. Є люди, які шукають проблеми і причини. Угу. Є люди, які шукають вирішення цих проблем. Якщо стати на бік вирішення проблем, проблеми перестають бути проблемами. Вони вирішуються. Сьогодні, в наш час, ми можемо вирішити масу цих питань: як з обігрівом, як зі світлом, з газом, з водою, зі всім чим завгодно. Ось такі поради. Якщо вам підходить, ставте лайк або пишіть коментарі. На останок у вас запитаю таку річ. Петро Кузик, ваш командир, сказав про те, що говорить про те, що ми ви маєте на увазі, йдете не вмирати на війну, а вбивати. А от ваш особистий принцип, який на війні зараз? От з чим ви, як відпочинете зараз в Карпатах, наберетеся сил, щоб знову воювати, з яким гаслом ви знову будете готові йти і боронити нашу державу? Це так, щоб фіналізувати нашу розмову. Е, ви знаєте, от при першій моїй зустрічі з е, апостолом, це було, коли я прийшов на Тургенівську записуватись о, в підрозділ. Нас зібралися всіх в актовому залі. І, так, да, дійсно, перше, що він сказав, він сказав, що ми йдемо не вмирати за Україну, ми йдемо вбивати за Україну. Це прям вкорбувалося. Е, Яке у мене гасло? Та нема у мене ніякого гасла. Немає. Є мотивація, є велике бажання зробити від себе все, що можливо для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Є розуміння того, що я не хочу, щоб ворог прийшов сюди і робив в моїй домівці з моїми дітьми, з моєю дружиною, з моїми друзями, близькими, знайомими те, що я бачив в Ерпіні. Те, що ми бачили в Рубіжному, в Сєвєродонецькому. Те, що кожен військовослужбовець бачив на, по всій лінії фронту. Я, ви знаєте, навіть іноді дуже радію, що ми не встигаємо всюди побувати, тому що я тільки можу уявити собі, що ворог залишив після себе на Харківщині. На Херсонщині. Я з величезним болем думаю про те, що буде, коли ми поженемо його до кордонів, що він буде виробляти на цих територіях, де він зараз знаходиться. І є усвідомлення, що нам треба в дійсності дуже багато важкого збройня, щоб ми могли його гнати над швидко, настільки, щоб він не встигав просто. Гадати наостанок. Тому що ця мерзота, вона інакше не вміє. Вони, е люди, які їх чекають і зустрічають, вони не усвідомлюють, яке зло вони зустрічають. Вони не усвідомлюють, які мерзоті вони відкривають свої двері. Тому що, коли вони йдуть звітом, вони все за собою знищують. Це ми бачили по Ірпеню, mm -hmm. це ми бачили по Харкову, це ми бачили по Херсону. І ми зробимо все, щоб ми цього не побачили на інших напрямках. Ми вам за це подякуємо. Ну, ми вже зараз вам, так, друзі, за це дякуємо. Я дуже рада знайомству з вами. Ви прекрасна людина. Я дуже хочу, знати, щоб ви відпочили. От От, як ви зібралися відпочивати. у нас потяг. Я вам обіцяю, я хочу, щоб що ви вже з завтрашнього дня ми саме знітягнулися. Знаєте, набралися сил і щоб ви з'їли смачне різотто. Наш родний артист. Він е неймовірно смачно готує. І коли на нулі, знаходячись, у нас була можливість з'їсти е чехохбільне. З'їсти... Господи, він мене не приб'є. Том'ям. Е е це неймовірно круто. Mm -hmm. Так що я впевнений, що Смачно поїсти рядом з ним на своїй десь 100%. Ну, їжте, набирайте сил, і ми будемо раді, якщо ви знову будете в строю, якщо знову будете боронити і захищати нас. Правда, нам Тільки дуже важливо. Так. Ми за вас всі дуже хвилюємось. І знаєте, що ми завжди вас підтримуємо. Друзі, якщо вам Андрій і його принципи ок, пишіть, будь ласка, коментарі, і не забувайте ставити вподобайки нашим відео, щоб таких, як Андрій, побачили якомога більше українців. Свободу ви спинити. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що не мовчите. Ось, шановні хлопчики, дівчатки, українці, є весь це, що означає для москаля визволення України незрозуміло від цього. Ось таке в їх розуміння. Освобождення. Не в серому, слава Україні! Журналісти «П'ятого» ризикують напередовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!